Rákóczi falván élünk, családi helyzet kapcsolatban. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánat tanulni, mert éreztem, hogy valami másra van szükség, mint amit addig tanultam nagyon sok évtizeden keresztül, majdnem három évtizeden keresztül. Itt a Nyílt Akadémiánál van egy olyan komplex tudás, ahol valóban megvan ö, minden a hétköznapi élet, Megold, probléma megoldásaihoz spirituális szemlélettel és Szedlacsik Miklós médiumi képessége által a teremtői üzeneteket is rendszeresen megkaphatjuk. Nagyon sokan tudják, akik régevóta óta járnak, hogy Szedlacsik Miklósnak több képessége is van, a gondolatban feltett kérdése is válaszol. Én 6 éve kezdtem a képzést és én itt megtaláltam mindent, amit a, a, a, egyáltalán kerestem. Hát én azt tudom mindenkinek mondani, hogy itt megvan a tudás, a módszerek, az alkalmazási technikák és segítség. Hát egy pár szót én is szeretnék szólni magamról. Elegyetű foglalkozásom autószerelő, jelenleg még szipetyú dolgozom, de már... A PPH csapatszervezést tekintem fő tevékenységemnek. Rákóczi falván élünk párkapcsolatban. Hát sok mindent olvastam és hallgattam én is. A régi bölcselletek azt mondják, hogy keresd meg a, a tudáshoz a hiteles tanítómestert, amit én megtaláltam Mitszedlacsik Miklós személyében és a PPH-ban. Tulajdonképpen én is végignéztem, minden több helyen jártam, természetgyógyászattal kezdtem én is, de ennyire összetett tudás, amit itt Szedlasik Miklóstól tanulhatunk, másholt nem kapunk. És nem beszélve arról, hogy nagyon sokat is tud segíteni, tehát egy nagyon jó dolog, hogy van kihöz fordulni.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 vezetőnket, mesterünket Szedlacsik Miklós, Mesterkócst hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? mi baj van a jelenlegi világgal egyébként? hát az biztos hogy kiszámíthatatlan nem arra haladom erre kellene A, és még? elnyomói világot élünk? mit értesz azon, hogy irányítják? mit irányítanak? hát nem tudják az emberek merre haladjanak akkor irányítani kell őket, nem? de lehet simán, ha nem tudják, egy ember ha nem tudja hogy merre haladjon akkor simán lehet rossz irányba irányítani őket, simán és nagyon érdekes mert körülbelül a, a lakosság úgy egy százaléka tudja tehát száz emberből egy hogy merre kellene haladnia és a 99 az irányított ami azt jelenti hogy arra megy amerre irányítják őket és ugye sokkal könnyebb rossz irányba irányítani valakit mint jó irányba sokkal könnyebb tehát sokkal könnyebb rosszat csinálni mint jót nem csak az a helyzet hogy a rossznak rossz utóhatása van arra az illetőre nézve aki rosszat csinál ha jót csinál az ember, annak jó utóhatása van arra nézve, aki jót csinál. És ugye az emberek ezzel nincsenek tisztában, pedig hát ez még a Bibliában is benne van, meg minden vallásban benne van. Nincs olyan vallás, amiben igazából ne lenne benne, tehát valódi vallásokról van szó. Amelyikben, tehát nincs olyan vallás, valódi vallás, amelyikben ne lenne benne, hogy hát jót tegyél, hogy jót, jó legyen az életed, tehát mindenütt benne van de az emberek hánynak ezekre a dolgokra és azt gondolják hogy egy dolog fontos méghozzá az anyag, hogy az a fontos hogy minél több anyaggal rendelkezzen maga az egyén pedig van egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban de mindjárt megnézzük, jó? hogy mi is az na nézzük, gyorsan haladjunk oda tehát el kellene érni az embereknek egy szellemi illetve egy lelki fejlődést a szellemi fejlődés révén lehet eljutni a lelki fejlődésre tehát lelki fejlődés és ugye vajon ha megnézzük akkor az embereknek mi a fontos hát körülnézel a környezetedben lehet hogy magadat is beleértve és akkor ezek közül megkérdeznéd a legtöbb embert hogy mik a legfontosabbak ebből a hatból vagy hétből. azt mondaná hogy nyilván először is a túlélés utána pedig a biztonság ezt mondaná az ember és a többi az mondhatjuk azt hogy az emberek számára kevésbé fontos csak van ebből kapcsolatban egy kis gubanc Mondhatnánk azt, hogy gond. Tudjátok micsoda? Az, hogy a biztonság az ugye magasabb szinten van, mint a túlélés, de nem kívülről fakad hanem a biztonság az belülről fakad, ami azt jelenti hogy ha egy ember biztonságban érzi magát akkor biztonságban van oké? Okay? és ha egy ember biztonságban érzi magát akkor túlél tehát gyakorlatilag a túlélés az egy következmény. De a biztonság is egy következmény. És az emberek a biztonságot azt kívülről akarják megszerezni. De kívülről gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy csak idéglenes jelleggel tudja az ember elérni tehát ami azt jelenti hogy ha az ember nem érzi magát biztonságba akkor a túlélése is veszélyben van mit jelent a túlélés? az hogy nem addig él ameddig szeretne tehát idő előtt meghal úgy is lehetne mondani na most de van egy ezeknél egy jóval fontosabb dolog amiből fakad gyakorlatilag ez a kettő, tehát még egyszer ha biztonságban vagy akkor túlélsz, érted? ha egy ember úgy érzi hogy nincs biztonságban akkor minél inkább érzi hogy nincs biztonságban annál rövidebb az élete, oké? Okay? nem fogok tanítást adni, ez most egy olyan jellegű tanítás amit a a spirituális előadók szoktak tartani hogy megoldást nem adnak mert én adok megoldást csak nem a díjmentesben én informálak arról hogy hogy működik mondjuk a díjmentesben az élet de arról a díjmentesben nem informálak, hogy hogy old meg oké? Okay? a megoldás az mindig technika és mindig lépések sorozata és az nem a díjmentessünk része tehát most olyan előadást fogok ebben a részben tartani erről a témáról ahol megoldást nem adok de ha te részt vennél a képzéseinken a nem díjmentes képzéseinken ami a bolygón a legkedvezőbb áruképzés tehát díjú képzés ez azt jelenti hogy ha nem veszel részt, nem lesz megoldásod. Ha a részt veszel, akkor megoldást is kapsz. Na nézzük tovább, tehát még egyszer ott tartottam, hogy a biztonságban, ha valaki biztonságban érzi magát, akkor túlél. És addig él túl, ameddig biztonságban érzi magát. Érted? Tehát ez így működik. És minél kevésbé érzi magát biztonságban egy ember, annál hamarabb meghal mindegy, hogy milyen halál nem ben, jó jó? Ez most részletkérdés ebből a szempontból. Oké? Okay? Akár előszakos halál nemben. Na most de ezeknél van egy sokkal fontosabb dolog, amit az emberek nem tudnak. amit meg kellene teremtenie az embernek oké okay? tehát ami, ami nem belülről fakad, mert a biztonság az belülről fakadó érzet tehát egy valakinek nincs belülről fakadó biztonság érzete akkor nem érzi magát biztonságban ezáltal túlélését rövidíti, minél inkább nem érzi magát biztonságban annál inkább rövidíti az életét, de van mondom ennél egy sokkal fontosabb dolog és az nem a testedet, testedhez kapcsolódik ugyanis egy ember ugye amikor biztonság érzete van akkor a legtöbb ember Mit tudom én, mondjuk 100-ból 99 biztos, azt gondolja, hogy a teste van biztonságban. Érted? A teste. Tehát magyarul ilyen biztonsági tényezők vannak, hogy van eleget enni, van elég stabil ö, hely, ami ami által az ember biztonságban érzi magát, tehát mondjuk az épület ahol lakik az számára biztonságos, stb. stb. van elég mit inni elég a fűtés hogy ne fázzon az ember, elég a ruházkodás, hogy meglegyen még a szórakozását is ki tudja elégíteni mert van elég jövedelme meg tud venni azt amit szeretne és akkor azt gondolja hogy ezáltal ő biztonságban van ami minden része a testre vonatkozik aminek minden része a testre vonatkozik és igazából van egy tested ami most gondold végig hol lennél a legnagyobb biztonságban Hm? mint test? Hm? gondold végig? nem hát most emberként, nem csecsemőként, felnőtt emberként, hol lennél a legnagyobb biztonságban? erre egy válasz van nem, börtönben de Börtönben egy magáncellában? Hogy ne? Abszolút biztonságban lennél Érted? Tehát ha megnézed, ugye a börtön az egy élőhely, mert sokan élnek ott. Nem? A betonbunker az nem élőhely, de élőhelyről beszéltem. Tehát gyakorlatilag a legbiztonságosabb hely az egy börtön. Érted? Nem vicc. Sokan azért, hogy az életüket megmentsék, bevonulnak börtönbe. Nem vicc. És ott biztonságban vannak. Érted? Főleg ugye, hogyha az magánzárka. Senki nem tudja ott bántani. Érted? Tehát megnézed a legbiztonságosabb hely ma egy test számára a börtön és ezzel ki is fejeztem ennek a problematikáját mert ezáltal hogy biztonságba helyezzenek téged hát gyakorlatilag börtönhöz hasonló körülményeket kell létrehozni az emberek számára és akkor teljesen jó a dolog, mert biztonságban fogják magukat érezni. Világos voltam? Nehogy azt mondd, hogy nem erre felé halad a világ. Ha azt gondolod, hogy nem errefelé halad a világ, akkor te hülye vagy. Ami azt jelenti, hogy nagyon tudatlan érted? és marhára nem szeretnek emberek mikor ilyen keményen fogalmazok például ezt a marhárát sem szeretik meg azt sem hogy azt mondom hogy hülye mert ezzel leértékelem az embereket mert valami baromi mód fel lehet őket értékelni mert olyan okosan cselekednek itt a bolygón az emberek hogy csak fölértékelni lehet őket vagy nem Hát ugye mondhatjuk azt rámadásul, akinek nem inge, az nem veszi magára. Mit jelent az? Hogy nem sértődik meg. Ha valaki megsértődik, akkor miért sértődik meg? Mert ő öltözködik. Miért? Hát mert sajnos rá vonatkozik az a dolog. Ha meg valakinek az inge, hát akkor öltözködjön ahogy Hofi is mondta szóval gondold végig errefelé halad a világ az emberek azt akarják hogy biztonságban legyenek akkor börtönre van szükségük mit jelent a a liberális börtön bárhol megfigyelnek akár otthon oké? Okay? bárhol lehallgatnak, akár otthon érted? oké? Okay? A börtönben is ezt csinálja oké? Okay? és bármit csinálsz kontroll alatt csinálod és csak azt csinálhatod amire utasítanak, mint a börtönben De nem kell kifizetni a börtönnek a költségét, hiszen otthon leszel a börtönben. Érted? És ez egyszerűen létrejön azért, mert te úgy gondolod, hogy a biztonság az kívülről fakad. Érted? És igazából azt gondolják, sa egyre többen a bolygón, hogy a biztonságukhoz ez tartozik, hogy megfigyeljék, lehallgassák, stb. stb. Hogy megmondják neki, mit csináljon, mert akkor biztonságban lehet. Érted? Na most ez a testünk. Nézd meg! A csukat is, ha berakod egy olba, ugye a tyúknak nem sok esze van, ezért mondják, hogy tyúkeszű. A tyukat, ha berakod egy olba, akkor a rókával szemben nagyon sokkal nagyobb biztonságban van, mint ha hagyott, hogy menjen szalaszét. Nem? Minden. És mi érdekes, mintha az emberek, a tyúkból indulnának ki hát a tyúkeszőek, tudod hát ha jobban tetszik neked hogyha nem azt mondom hogy hülye hanem az hogy tyúkeszű, akkor mondhatom innentől kezdve azt is mert a tyúkeszű, hát a tyúk az nem csúnya szó meg az eszüse nem? Szóval lényeg az, hogy akkor mi a megoldás? Van egy sokkal fontosabb, tehát a test, ha te testbirtokló vagy szó szerint, tehát magyarul abszolút birtokolni akarod a testedet, akkor ahhoz az kapcsolódik, tehát mit jelent? Hogy birtokolni akarod az anyagot. Tehát azt gondolod, hogy ez egy természetes dolog, hogy az ember akar birtokolni. Aha, és utána elviszel a sírba? Biztos, hogy nem. Oké? Okay? Tehát testbirtokló vagy magyarul. Az anyag érdekel téged, és semmi más, világos ez? És mindent azért teszel, hogy az anyag magadban körülötted az viszonylagos rendben legyen, biztonságban legyen. Oké? Okay? És ezáltal gondod végig? Például ott voltak a rabszolgák. Ugye a rabszolgákra vigyáztak, hogy ne essen kár bennük, mert hát érték volt. Mert ingyen dolgozott, csak a kváztér, meg a kosztér dolgozott. Oké, okay? meg a ruháért. Ennyi. Oké? Okay? Igaz. Aha, és nem, ilyen világ felé haladunk. Hm? De azért haladhatunk ilyen világ felé, mert ez az emberek igénye. Érted? Nem is tudom, hány évtizeddel ezelőtt megmondták azt, hogy hogy az emberek kérni fogják azt hogy inkább feladják a szabadságukat csak biztonságban lehessenek és tudod kik gondolkodnak így? akik az anyagot akarják birtokolni. de ha az ember nem képezi magát és nem tanul egy olyan dologról ami sokkal fontosabb bennünk mint a testünk mert az bennünk van jó a szerveid is benned vannak mondhatjuk hogy van egy idézőjelben olyan szerved amire nem tanulnak és ez pedig a lélek a lélek ugye erről sokszor hallott, hallhattatok már tőlem hogy egy olyan energia értelmes energia lény amely sokkal de sokkal értékesebb mint a tested világos ez? Na most gondold végig melyik az értékesebb? egy olyan dolog ami mulandó méghozzá mondjuk átlagosan 80 év alatt elmúlik, vagy egy olyan dolog ami végtelen élettartamú, melyik az értékesen? Hm? hát erre azt tudod mondani hogy a tested az érdekesebb akkor te bolond is vagy nem csak hülye ennyi most gondold végig, a tested nem bírja a nagy hőt, nem bírja a nagy hideget, védekezni kell ellene, melyik az értékesebb? egy olyan részed amelyik nem bírja a hőt, nem bírja a hideget, védekezned kell, vagy egy olyan amelyiknek nem számít hogy hideg van, meleg van, nem számít hogy az milyen magas hőmérséklet, vagy milyen alacsony hőmérséklet? Nem kell védeni. Melyik az értékesebb? A második. Hm? Ahhoz, hogy közlekedj, szert kell tenned a testednek szállító eszközre. Vannak lassan szállító eszközök, mint például a lábat. Ez elég lassan szállító. A bicikli annál több, nem? Gyorsabban haladsz vele, de már vannak olyan. Gépjárművek például, melyik gyorsabb, mint egy bicikli. Érted? Sőt, van repülő is, meg rakéta is, ami vinni tudja a testet. De most gondold végig, hogy mondjuk a Föld túloldalára eljuss ma közlekedési eszközzel. Mennyi időt vesz igénybe? Mondjuk 22.500 kilométer. Aha, fős túlsó fele, ugye 45 ezer a teljes kerülete a bolygónak, tehát az 22.500 kilométer, mennyi idő alatt jutsz oda? Mondjuk ha az a repülő 900-dal megy. 900... Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 24 óra alatt ér oda. Érted? Ha meg, megállás nélkül megy. 22 ezer kilométer az jó nagy gép kell hogy menje 22000 kilométert mert jó sok üzem kell bele érted? mert külön bele kell szállni a tankolnia így van, na szóval gondold végig hogy mondjuk egy nap kell hogy eljutass a testedet mondjuk a bolygón másik felére érted? a lélek közlekedési sebessége az pedig azt jelenti hogy mondjuk egy pillanat alatt a bolygó túloldalán tud lenni a lelked. Érted? Tehát a gondolat sebességével. Tehát elképzeled, és már ott vagy. Érted? Ki gondolod, és már ott vagy? Nem csak a bolygón, hanem a világegyetemben ilyen sebességgel közlekedik a lélek. Akkor megkérdezni, melyik az értékesebb a tested, vagy a lelked? Melyik az értékesebb? Hm? Tehát az egyikről állandóan gondoskodnod kell, etedned kell, itatnod kell, óvnod kell, a másikat nem kell etetni a lelket, nem kell itatni, érted? Nem kell, mit tudom én, kinyomkodni magadon a pattanást a lelkeden, tudod. Más is egy gondoskodás, akkor nyomkodod a pattanásaidat. Érted? Nincs pattanása. Na. Erre vannak gombot. Akkor melyik az értékesebb? Amelyeken vannak pattanások? Vagy ahol nincs? Melyik az értékesebb? gondold gondod végig és mire van szüksége? tehát a testednek mire van szüksége? biztonságra, nem? tehát hogyha ha teljesen rabszolga leszel tehát gondold végig annak idején a rabszolgák biztonságban voltak mert bezárták őket érted? és nem tudták se ellopni őket nem tudott káresni rajtuk, mert vigyáztak rájuk, érted? mire van szüksége a léleknek? tehát ha azt mondod a testednek biztonságban van szüksége mire van szüksége a léleknek? tudod mire? nem szabadságra, bizonyám. szabadságra érted? tehát a léleknek szabadság van igénye. na most de a szabadságot az nem érzés, a szabadság az nem érzés, nem olyan mint a biztonság érzet érted? az nem egy érzés tehát két ugyanolyan ember, ugyanolyan körülmények között élő ember, teljesen ugyanolyan körülmények között ha az egyik azt mondja hogy ő nincs biztonságban akkor nincs biztonságban a másik azt mondja hogy biztonságban érzem magam akkor ő biztonságban van érted? és ugyanolyan két emberről beszéltem nézzük meg ezt a szabadság kérdést tehát a szabadság az nem érzet tehát egy egy börtönben élő, nem tudja azt mondani hogy ő szabadnak érzi magát tudod mi a szabadság? egy szóban vagy egy mondat, rövid mondatban megfogalmazva nagyon egyszerűen meg lehet határozni hogy nincs, Állja mindjárt a szó eszembe jutott de segíthettek ebben a szóban hogy nem nem akkor ja igen megvan a szó eszembe jutott ha nem kell muszájból cselekedned akkor vagy szabad ha nem kell muszájból cselekedned világos voltam ilyen egyszerű ez a szabadság, bármikor muszájból cselekszel, már is nem vagy szabad na ha erről hallottatok már akkor nagyon okos és ügyes vagy mert nem hiszem hogy erről hallotta tehát ami azt jelenti hogy azt kellene elérned mint ember nagybetűs emberként hogy olyan életed legyen hogy ne kelljen muszájból cselekedned világos voltam? és megtehesd azt hogyha nem akarsz valamit csinálni akkor majd akkor csináld mikor akarod? Világos ez? És nem akkor, amikor muszáj. Például, hogy akkor csináld, mikor van hozzá kedved. És azt mondod, hogy hát ez kikapcsolódásként most tök jól jön. Csak most mondtam egy példát. Érted? Vagy változatosságként jól jön érted? nehogy azt mond hogy nincsenek muszájok az életedben napi szinten vagy heti szinten mennyi muszáj van? Hm? folyamatosan így van minél több muszáj van az életedben annál inkább nem vagy szabad, világos voltam és az tök mindegy hogy milyen muszáj hogy kívülről fakadó vagy belülről fakadó muszáj hogy azt mondod hogy azért muszáj mert muszáj mert azt mondták hogy csináljam meg vagy azért mert azért muszáj mert úgy érzem hogy muszáj most megcsinálom, érted? tök mindegy és akkor úgy megkérdezném hogy hogy leszel szabad hm? ugyanis ha az ember szabad tehát ami azt jelenti hogy nincsenek buszályok az életében vagy csak nagyon-nagyon ritkán akkor azt tudod mit eredményez, hogy létrejön a biztonság világos ez? tehát egy olyan ember aki szabad, az biztonságba érzi magát érted? és annak mi a következménye? ha az ember biztonságba érzi magát? így van, az képes túlélni, világos ez? de felőlem, te úgy éled az életedet, ha gyakarod én tudok neked segíteni abban hogy szabad legyél és, a, és ezáltal biztonságba érezd magad és ezáltal túlélesed de ne legyen gond, világos ez? te felőlem ha te ugyanúgy éled tovább az életedet ahogy akkor élted eddig nem az én problémám hanem a tied, világos ez? Képzeld, de nekem is volt a héten két muszájom, három. Rosszul is esett. Az egyik muszáj az volt, hogy hétfő volt nálunk lomtarítás. És kellett hozzá alkalmazkodnom. Másik, hogy csütörtökön édesanyám lávolt volt lomtarítás. Kellett hozzá alkalmazkodnom. Meg volt még egy muszáj édesanyjámmal megnőtt a fű, le kellett vágni, érted? és az is muszáj volt, mert ha még várok akkor még nagyobb lesz és még nehezebb levágni, érted? ezek muszájok de volt a héten három muszájom, neked mennyi volt? most vasárnapot írunk, érted? egy hét alatt volt három muszájom amit túléltem, érted? mert nem túl sok volt neked mennyi volt a egy hét alatt? hány muszájod volt? hát biztos hogy aki dolgozik rendszeresen alkalmazottként vagy kényszervállalkozóként annak tudja hogy ott vannak a muszájok, érted? na most gondold végig tehát ezt amit most mondtam nem kell elhinni nekem aztán tök mindegy hogy mit hiszel vagy mit nem csak az a helyzet hogy én nem csak tudom hogy ez így van hanem meg is győzöttem róla érted? tehát a szabadság hozza létre a biztonságot ezért nem érzik magukat az emberek biztonságban sőt egyre inkább nem érzik magukat biztonságban oké? Okay? minél nagyobb kontrollt kapnak annál kevésbé érzik magukat biztonságban, világos ez? például egy, mit tudom én egy, milliárdosnak minél több testőre van, minél több kamera van megfigyelés, annál kevésbé érzi magát biztonságban, érted? miért? mert nem szabad nem szabad tehát a szabadsághoz ezáltal még tartozik egy nagyon fontos dolog nem elég hogy ne legyen muszáj az életedben hanem az ember úgy működik hogy mivel ezen a bolygón semmi nem véletlen semmi minden ami történik veled, vagy a lelket szervezte vagy negyedik dimenziós lények szervezték tehát olyan lények akik azért vannak itt a bolygón, hogy megszervezzék azokat az eseményeket amit neked meg kell élned ezeket úgy hívjuk hogy angyalok oké? Okay? hogy milyen megbizatásból vannak itt ezek az angyalok tehát hogy most az védő angyal vagy őrző angyal vagy bármi más az most ebből a szempontból részletkérdés tehát ezáltal semmi nem véletlen ebben az életben tehát nem véletlen amit mondtam a legelején hogy az összes vallás arról beszél mindegyik tehát a normális vallásokról beszélek hogy tegyél jót és akkor jó lesz az életed ha rosszat teszel rossz lesz az életed oké okay? tehát valószínűleg ezt már akkor mikor ezeket a vallásokat létrehozták már rájöttek erre de a mai ember azért is sokkal okosabb azt gondolja hogy Hát ilyen miért? nem érdekes. Egy számít, hogy a testemnek megadjak minden anyagot. Az anyagnak megadjak, megadjam az anyagot. Akármi áron. Ez számít. Vagy rosszul látom? És ugye miért gondolják? Mert olyan okosnak képzelik magukat az emberek, hogy ők ezt tudják Aha. és akkor mondok erre egy dolgot, jó? ez egy tanítás ki lehet számolni hogy mi a küldetésed minden embernek körülbelül három perc alatt meg tudom mondani hogy mi a küldetése ehhez annyit kell mondania, hogy mikor született. És részletesen el tudom mondani neki, hogy mi a küldetése. De a bolygó egyharmada működik csak úgy, hogyha nem azt csinálja, ami etikus, akkor elég hamar megkapja érte a büntetést a bolygón lévő emberek kétharmada csinál egy nematikus dolgot az majd egyszer megkapja érte a büntit. érted? majd egyszer valamikor és abból talált ki tehát a bolygó kétharmada honnan fogja kitalálni, hogy miért kaptam büntet, Miért lett egy probléma az életemben? Vajon mit csinálhattam a múltban rosszul? Hogy fogja kitalálni, ha mondjuk húsz év múlva kapja meg? Hm? Sehogy. De még akkor se, ha két év múlva kapja meg érted? az egy harmad az gyorsan megkapja érte a büntit. ez jó mert az ember ha ismerete van már pedig most pont ilyenekről tanulunk nem a díjmentesben hanem a, a coach képzéseinken a coach azt jelenti hogy ember és életjobbító legalábbis a mi Ilyeneket is tanulunk, hogy hogy jöjjön rá az ember arra, hogy milyen probléma, problémának mi az oka. Oké? Okay? De hát te biztos jobban szereted azt a. A gondolkodást, hát ugye az életed úgyse befolyásolható, mert a véletlenek alapján működik. Nekem ez is tök mindegy, hogy te evvel kapcsolatban hogy gondolkodsz. De gondold végig. Melyik lenne jobb az életedben? Az, hogy úgy gondolod, hogy minden véletlen alapján működik, vagy úgy, hogy mindennek ok okozati összefüggése van, és ha ismerem ezeket az ok okozati összefüggéseket, akkor tudom úgy élni az életemet, hogy annak tudjam, hogy mi lesz a következménye. És ne tegyek a jelenben olyat, amiről tudható, hogy negatív következménye lesz. Érted? És erre van az, hogy sok embernek némi nemű ismerete van ezekkel kapcsolatban. Némi nemű. És akkor azt gondolják, hogy akkor az a jó módszer hogy nem teszek semmit, mert akkor nem teszek olyan dolgokat amivel kárt okoznék, érted? csak ezt úgy hívják hogy mulasztás és a mulasztás is ártó tett tehát amikor az ember cselekedhetne jót de fél attól hogy az rossz lesz mert nincs elég tudása hogy hogy kiértékelje, hogy az vajon helyes vagy helytelen, ezért nem tesz semmit, Elmúl az dolgokat, és ugyanúgy megkapja értel a büntit. A büntik megjelentkeznek négy területen. Betegség, baleset, családi probléma vagy anyagi probléma ezeken a területeken. Hát nem lenne jobb tudást szerezni ahhoz, hogy az ember ismerje az élet és az ember működését? Nem lenne jobb? Tehát az a jó, hogy tudatlanul éljük az életünket. És akkor arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag Akikkel én az elmúlt 12 éve bárkivel beszéltem. Senki nem tudta előre a küldetését. Tehát az előtt, mielőtt beszéltem volna. Tehát magyarul kiderült az elmúlt 12 évben, hogy senki nem tudta, hogy mi a küldetése. Senki. Pedig elég sok emberrel beszéltem az elmúlt 12 évben elhihetett. mit jelent a küldetés? csak hogy tisztázzuk ezt a fogalmat amiért leszülettél egy olyan dolog, szó szerint értheted a dolgot, nem munka de dolog ami azt jelenteni hogy megtanulod gyakorlod és továbbadod oké? Okay? és ezt a tudást ugye akkor tudsz igazán valamit ha tudod tanítani is meggyakorolni is tudod tehát gyakorlatban is tudod és tudod az elméletet és a gyakorlatot is tanítani érted? és mindenkinek van egy ilyen küldetése, mindenkinek nehogy azt itt, hogy neked nincs, hát ha nincs születési dátumod akkor valóban nincs neked ilyen küldetésed de én úgy gondolom hogy mindenkinek van születési dátuma, nem? most akkor onnantól kezdve mindenkinek van küldetése és akármilyen hihetetlen, amit mondok, ezt a küldetést azelőtt mielőtt megfogantál azelőtt választotta a lelked érted? még akkor az előző életi tudásod megvolt, oké? Okay? sőt ha volt kérdésed, mint lelked, mint léleknek, akkor tudtak neked válaszolni a létközi állapotban, és ezáltal a legjobb döntést tudtad hozni lélekként. Oké? Okay? Miért? Mert olyan magas ismeretekkel rendelkezett az a lény amely válaszolt a kérdésedre, ami földi emberként felfoghatatlan, oké? Okay? tehát amit azt lehet mondani hogy rendelkezett az a lény a minden tudás képességével, világos ez? és ezáltal te reálisan ki tudtad választani, hogy mi lesz ebben az életben a küldetésed? Világos voltam? Akkor is, ha természetes módon születtél, akkor is, ha megcsászároztak, akkor is, ha éppen a doki azt mondta, hogy ó hát éppen Szabim leszek akkor amikor ki van írva kedves édesanyja és akkor császározzuk meg hamarabb még akkor is, érted? szóval lényeg az hogy itt vagyunk mi emberek, hiszünk dolgokat és közben a valóság az eltér attól a hiedelemtől amit a legtöbb ember hisz de megmondom őszintén ebből a szempontból is nekem tök mindegy hogy te mit hiszel érted? mert a te életedről van szó neked nem lehet mindegy hogy mit hiszel ugyanis az embernek azt kell hinnie, ami az ő számára jobb azzal a hittel szemben, amit esetlegesen addig hitt. Oké? Okay? De hát te azt gondolod, hogy a te hited az be van betonozva. Hát ha neked van egy téves hited, akkor ne csodálkoz, hogy nem tudsz majd olyan életet, vagy már nem tudsz olyan életet, vagy még eddig sem tudtál olyan életet élni, mint amit esetleg emberként szeretnél de ez a te döntésed, az is a te döntésed, hogy mit hiszel, miben hiszel, meg az is a te döntésed, hogy mit teszel Itt van egy különleges lehetőségük, akik itt vannak, olyan dolgokat tanulhatnak egy szervezeten belül, egy közösségen belül, ami teljesen páratlan a bolygón, egy szervezeten, egy közösségen belül. Mondom páratlan lehet hogy ezt a tudást meg tudnád szerezni mondjuk húsz másik szervezetben ha de neked az szimpatikus legyen, csak tudod mi a baj ezzel? az hogy az időnk véges mert ahhoz hogy egy ember aktívan tanuljon aktívan tanuljon és megfelelő tudást szerezze tehát a megfelelő tudáshoz az aktív tanulás szükséges, nem a passzív. Mi a passzív tanulás. Az azt jelenti, hogy hát mondják meg nekem a frankót, és meg is mondják mondjuk a frankót, de hát elkezdi vakargatni a fejét, hogy hol fogom én ezt begyakorolni. az aktív tanulás pedig azt jelenti hogy megkapja az információt és van hely, lehetőség ahol az ember gyakorolhatja azt amit tanult érted? de azt szeretném mindenkinek mondani hogy az embereknek most már több mint 120 éve saját akaratuk engedélyezett ami azt jelenti hogy a saját akaratoddal jelenlegi akaratoddal felülírhatod azokat a programokat amit vállaltál vagy amiben segítenének azok a lények amit, akik azért vannak itt hogy segítsenek nekünk de ezt felülírhatod és nyugodtan, saját akarattal, tönkre teheted a saját életedet. Semmi gond nincs ezzel. Csak tudod mi a baj? Hogyha lehet, hogyha tönkre teszed a saját életedet, akkor tönkre teszed a közvetlen hozzátartozóid életét is. Ez, ez a baj. és ez a saját akarat miatt van tehát neked nem kell elfogadni azt hogy neked tanulni fejlődni kellene hogy a küldetésed is. nem kell elfogadni nyugodtan mondhatod azt hogy nem nem érdekel hogy ez a habsít mit dumál nekem ez a szedlacsik nevezetű nem érdekel majd én tudom a frankót és majd úgy csinálom hogy én akarom mert hogy már nekem egy szedlacsik megmondja nem én mondom meg nem tudom e tudsz-e beszélgetni a fentiekkel kapsz-e tőlük közvetlenül megfelelő instrukciókat rendszeresen de nem csak olyat hogy na most ezt tegyed azt nem, azt ne tegyed hanem olyanokat is hogy mi miért van úgy, érted? mert én egyszerűen csak közvetítem azokat az üzeneteket amit nekem közvetítenem kell és pontosan kidolgoztam azt hogy milyen tudást kell átadni az embereknek segítséggel dolgoztam ki, nehogy azt hogy mindent magamtól Fentiek segítségével. Ma a bolygón nincs még egy ember rajtam kívül, aki jobban tudná, hogy mire kell tanítani az embereket, mint én. Tehát akár bármilyen vallási vezetőt adja akárkit figyelembe véve. Oké? Okay? Nem véletlenül nekünk ezt, adták ezt a feladatot, hogy készítsük fel az emberiséget az aranykorra. Nem véletlen. Oké? Okay? Miért nem mások kapták? Miért mi kaptuk? Mert itt van az a tudás, ami ahhoz kell, hogy bekerülhess az aranykorba. Érted? Mert azokat a dolgokat ráadásul, amit én megéltem, bolygó szinten nincs még egy ember, aki megélt De te azt csinálsz, amit akarsz, nekem aztán tök mindegy. És akkor azt mondják erre, hogy nagy képűség, amiről én beszélek. Azt mondják, hogy milyen nagy képű ez a szedlacsik? A szedlacsik nem nagy képű, hanem tudja a dörgést, tudod? Így van. Ez a különbség. Ami azt jelenti, hogy tudom, hogy minek mi lesz a következménye, érted? Tehát az, hogy valaki, a tudja, hogy minek mi lesz a következménye, az nem nagy képűség. Világos voltam? ami annyit jelent hogyha 2035-re itt a bolygón nem lesz aranykor akkor megnézheted magad oké? Okay? de ha tanulsz és nem lesz ezen a bolygón aranykor akkor kimentenek erről a bolygóról emberként kimentenek mert van egy olyan bolygó ahol aranykor van és oda át tudnak telepíteni, világos ez? ami azt is jelenti hogyha nem éred el az aranykort tehát nem lesz itt ezen a bolygón aranykor, mert ellenállnak az emberek az aranykor hatásától vagy az aranykor információjától, ellenállnak akkor az azt jelenti hogy aki nem tanul az azt jelenti hogy ezen a bolygón nem lehet 35 után ilyen módú élet mint ami most van oké? Okay? ami azt jelenti hogy ki írtódik innen az emberiség és a lelkeket áttelepítik egy olyan bolygóra ahol lehet folytatni tovább ezt az inkarnációs folyamatot világos ez? és most azt hogy hogy írtják ki ebből a szempontból már elmondtam hogy hogy történik de most részlet kérdés érted? de hogy erre a földre nem fogsz tudni tovább inkarnálódni az olyan biztos mint hogy erről én most beszélek de most a 2035 utáni időszakról beszélek ha viszont aranykor lesz és esetleg valaki nem éli meg az aranykor de tanult és ide inkarnálódhat akkor beszületik egy olyan családba ami azt jelenti hogy aranykori oké? Okay? mit jelent az aranykor? az aranykor azt jelenti hogy nincs elnyomás, nincsenek elnyomók magas rezgésűek az emberi lények, oké? Okay? tehát ennek a bolygónak az emberiség határozza meg hogy milyen magas a rezgése ha az emberiség rossz állapotú akkor a bolygónak alacsony a rezgése ha az emberiség jó állapotú a bolygónak magas a rezgése és ez kulcskérdés ez az alfája és az omegája ennek a kérdésnek minden ebből indul ki mert attól függ a bolygó jövője is hogy el tudjuk-e érni azt, hogy ennek a bolygónak magas legyen a rezgése? És az csak úgy érhető el, még egyszer mondom, hogyha az emberek rajta magas rezgésűek. És hogy ez miért van így, ezt már elmagyaráztam díjmentesekbe is többször. Oké? Okay? És ha ezt nem sikerül elérni hogy magas legyen ennek a bolygónak a rezgése akkor ez a bolygó az univerzum ezen részén útban van egy alacsony rezgésű bolygó útban van és tudod mit jelent az útban lét? mint például volt egy bolygó a Jupiter és a Mars között ami most kis bolygó vezet és ez a bolygó ez szét lett robbanva mert útban volt oké okay? egy körülbelül földnagyságú bolygó volt csak úgy mondanám jó ja. ha szeretnéd tudni hogy miért van ez így nézz utána az előző előadásaim egyikébe, nem a mostanában beszéltem erről szóval lényeg az hogy itt van egy iskola amit úgy hívnak hogy nyílt akadémia amit a PPH hozott létre a PPH-nak meg én vagyok a vezetője és nekem az a küldetése, én azért születtem hogy átadjam azt a tudást, amit tudok, azt a tapasztalatot, amit megtapasztaltam, meg azokat az információkat, amit átadnak. Oké? Okay? És ezek az információk, ezek 12 éve jönnek rendszeresen. Érted? És mikor jönnek? Amikor kell. Így van tehát amikor szükség van rá de hát lehet neked hatalmas egód és azt mondod hogy te mindent tudsz hát ha mindent tudsz akkor csak megkérdezném hogy hány olyan fős csapatod van aki rendszeresen, személyesen részt vesz a képzéseiden személyesen oké? jó? ami annyit jelent ez megint nem nagy képűség hanem egyszerűen ezzel mérjük ezt a dolgot, nem az a követő aki bejelöli a Facebookon hogy követő, az nem követő. Mert ott ugye van egy ilyen funkció, hogy be lehet jelölni, hogy én követem a gipsjakabot. Nem. Hanem akik tényleg keresik a társaságodat. Érted? Nem egyszer, hanem mondjuk minden héten. Kétszer meg egy hónapban mondjuk 8-szor, ha az, hát szor igen, az négy hetes az a hónap, ugye általában egy hónap az négy és fél hetes no hát ennyi fér bele a mai délutánban ugye itt vasárnap és várunk szeretettel ebbe a közösségbe ahol észre fogod venni, hogy végre van egy olyan közösség, akik hasonló rezgésűek mint te vagy és hasonló dolgokról tudsz velük beszélni érted? és nem folyamatosan olyan dolgokról amire semmi hatásod nincs érted? csak mondok egy dolgot sportra milyen hatásod van? tömegsportra meccseredményekre például milyen hatásod van? politikára milyen hatásod van? zenékre milyen hatásod van? filmekre milyen hatásod van? Érte? és az emberek beszélnek dolgokról olyan dolgokról amire az ég adta világon semmi a hatásodni tehát persze a hatalom ezt akarja elérni hogy nehogy már szabad legyél érted? nehogy már ezáltal biztonságban legyél nehogy már ezáltal túl hosszú legyen az életed hát az a jó minél kevesebb időt töltesz el a nyugdíjban, hát gondold végig annál kevesebbbe kerülsz hát az a legjobb ha meg se éled a hatalom szerint, nem én szerintem, a hatalom szerint. Mert akkor nem kerülsz nekik egy vasúpa se. Érted? Az a jó, hogy dolgoz, és nyugdíjba vonulsz, dob föl a talpad. Azonnal lehetőleg. Mert nem kerül semmibe. Világos ez? Anyagi világban élünk. Ez az anyagi gondolkodásnak a része. És akkor kifelé mutatják, hát, hogy ők milyen szociálisak. Uhum. És akkor elérik szépen azt, hogy az egészségügyi ellátás az olyan legyen, amilyen, oké? Lehetőleg ugye mert egyre nagyobb üzlet itt nálunk is az egészség, lehetőleg minél többet betegeskedj, hogy minél több pénzt húzzanak ki belőle, ezt előre megjósoltam, hogy így lesz, még a 90-es években. 90 es években leírtam azt hogy ez így fog működni a jövőben hogy az egészségből üzletet csinálnak és nekik az az érdekük hogy minél többet fizes. mert ha nem fizetsz eléggé tehát például nincs hiteled és nincs elég pénzed csak mondanak egy idézetet ebből ha nincs hiteled és nincs elég pénzed az életedben arra például hogy az egészségedet helyre rak, akkor képes leszel arra hogy az egészséget helyreállítása érdekében hitelt vegyél föl még akkor is ha hitel ellenes vagy, világos ez? és így fogják adni a hiteleket a, az egészséget helyreállítására, érted? miért? mert ez a rabszolgásításnak az alapja érted? hogyha téged tehát elérik azt hogy függj a függőségi viszonyt elérik minél nagyobb a függőségi viszonyod annál rabszolgább vagy oké? Okay. na úgyhogy lehet gondolkodni és ugye szokták mondani hogy nagyképű azért ugye engem ismernek azok is akik nem csak előadást tartok hanem amikor csak úgy beszélgetünk az egész másként szokott zajlani amikor csak beszélgetünk és ha te személyesen még nem találkoztál velem akkor úgy ahogy én nem alkotok rólad véleményt te se alkoss rólam véleményt, jó? majd akkor alkos rólam véleményt ha személyesen találkoztál velem jó? mikor ténylegesen megismersz és tudod miért vagyok ilyen az előadásomban? amilyen vagyok? hogy betaláljon hogy hát ha valami betalál, akkor kinyílik a szemed. Érted? Hát ha. Ha meg nem, nem én jártam így, hanem te. Tehát én azt is megtanultam azt, mármint azt is megtanultam, hogy ha az ember ilyen, nehogy már valaki megsértődjön, úgy tartok előadást, akkor semmilyen változást nem tud az az előadó létrehozni világos voltam? ennyi? és ilyen előadó van bőven hogy nehogy már megsértsek valakit, nehogy már megsértődjön valaki az előadásomtól nehogy már úgy fogalmazzak hogy megsértődjön És akkor mit csinál? Hát csak azért tartja az előadást, nem azért, hogy változást hozzon az emberekbe létre, hanem minél több bevétele legyen. Világos volt? Mert ha megsértődnek, akkor nem lesz bevétele. De engem nem a bevétel érdekel, nem, tudod mi? Az, hogy minél több ember bekerüljön az aranykorba. Ennyi. A többi nem érdekel köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós ezt a képzést is én életem egyik legjobb döntésének tartom azt hogy ide kerültem én hat éve tanulok itt Szedlacsik Miklósról, van mihez összehasonlítanom ezt a tudást és a régi tudásomat. Az a hiány, amit én is éreztem, az a küldetésemmel kapcsolatos volt, megtaláltam Szedlacsik Miklós, és el tudom mondani, hogy végtelen türelmes nagyon-nagyon megértő soha nem utasít. Leghitelesebb ember és tanító, akit én ismerek. És személyesen ismerem, és nem is szeretnék erről mondani. Sőt, már rokonok is e, Igen, és akkor itt kapom a súgást. Igen, az én lányom, a Szedlacsik Gergő Párja, Tehát rokoni kapcsolatba is kerültünk. Akkor már elmondhatom azt is, hogy az én lányom, mikor oda került a Szedlacsik családhoz, akkor még nem volt felesége Gergőnek. Azt mondta, hogy Szedlacsik Miklós nem olyan, még olyanabb. Tehát sokkal-sokkal-sokkal megértőbb magánemberként, még a mennyével vagy a leendő mennyével is, és, és ő is ezt megélte. Hát én is nagyon szépen köszönöm Miklósnak ezt a színvonalas előadást. Hát ismét nagyon elgondolkodható volt. Azt tudom nektek is csak javasolni, akik most nézitek, amit Miklós is mondott, hogy véletlenek nincsenek. Tehát nem véletlenül hallgatsz, nézel minket, ez azt jelenti, hogy valaki ide irányított a PPH-hoz és Szedlacsik Miklóshoz, és nem nagyon érdemes a teremtőnkkel szembenézni. Tehát csak azt tudom javasolni, hogy hozd meg a döntést, és keressél minket, keressél egy vezetőt, keressél valakit, akinél be tud fizetni. Nagyon sokan csak a ingyenes előadás nézik és hallgatják, és megelégszenek vele. Csak azt tudom javasolni, hogy ne elégedj meg vele, mert a módszerek és a tudásnak a lényege az mindig a második részben van, egy nagyon megfizethető áron. 9800 forint csak igen. az első hónap kerül többen, 19700 forint, mindezért 30 óra tudást kapunk. Most akciósan még. Ja, igen, még akciós. Tehát csak azt tudom javasolni, hogy gyereközzénk, szeretettel várunk benneteket. Ha te is szeretnél változtatni, vagy változni az életeden, akkor gyereközünk. Most pedig kócsképzésünk következik. Szünet. Szünet. Szünet után, igen. <gül> Előtte szünetet tartunk. Ez csak azért hoztam fel, hogyha van rá lehetőséget, hogy meg tud nézni, akkor gyere velünk és néz meg a előadást. Önismeretkocs, már nem is. Személyiségfejlesztő. Következik, és jó. 30 perc szünet. És ha nincs kedved, úgy érzed, hogy nem érdekel a kínálatunk, akkor nagyon szépen megköszönjük, hogy részt vettél az előadásodon, és 30 perc után folytatjuk. Köszönjük.